בואו ללמד את המכפלה הסקלרית. בין שתי לקפת של וקטורים, המכפלה הסקלרית היא הקלה יותר. מה זה מכפלה סקלרית? אני אתן לכם קודם את ההגדרה, ואז ננסה להבין אותה. אם יש לי שני וקטורים, מכפלה סקלרית של וקטור A עם וקטור B, ככה את החיצים שלי, אני את ככה, שווה של וקטור A, כפול הערך המוחלט של וקטור B, כפול קוסינוס הזווית שביניהם. איפה באה ההגדרה הזאת? היא נראית אולי קצת שירותית, בעזרת הסבר חזותית ובן יותר. נצייר שני וקטורים כלשהם. זה וקטור A, וקטור גדול ושמל. זה טוב להסבר. נצייר את וקטור B נצייר את הזווית שביניהם זה תטא ישנו עד שתי דרכים להסתכל על זה קודם ניתן להם שמות זה וקטור A נשתדל להיות עקבים הצבעים זה וקטור B ישנו עד שתי דרכים להסתכל על המכפלה מקיימת את חוק הקיבוץ אפשר את הסדר אתה נכתוב את זה כערך המוחלט של a כפול קוסינוס תטא כפול, אצר את זה בצבע המתאים, וקטור b. הנקודה הזאת היא המכפלה הסקלארית. אני לא כל כך צריך לכתוב אותה, זאת מכפלה רגילה, כי אלה גדלים סקלאריים. כשרואים את הנקודה בין שני וקטורים, זאת המכפלה הסקלארית. לאחר שאני סידרתי מחדש הזה, זה אומר לי? מה זה קוסינוס תטא? אם אנחנו מורידים כאן קו מעונך לביט, נעשה זאת. קוצינוס תטא שווה לניצב של יד הזווית חלקי היתר. נכון? מהו הניצב של יד הזווית? זה שווה לזה. והיתר שווה המוחלט שלי. טוב את זה מחדש, כשמתייחסים לווקטור A פוסינוס תטא הזווית הזאת שווה לניצב של יד איך נקרא לו נקרא לו היטל של A על B כאילו שהארתם עם אור מעונך ל-B אם היה מקור אור כאן והיה נעיר ישר למטה זה היה הצל של A על B או שאפשר להסתכל על זה כרכיב של A שהוא בטיוון של B. זה אנחנו קוראים היטל. לפחות, ההבנה שלי, מהו היטל? זה נראה לי כמו נמצל. הצל של הווקטור הזה על זה. אם היה לנו מקור אור המותג ומעונר. הצל הזה, ניתן לקרוא היטל של A על B. נקרא לזה A עם סימן תחתי B. זה ערך המוחלט של זה, נכון? זה הרכיב של A בכיוון של B. זה הניצב של היד, חלקי היתר. היתר הוא הערך המוחלט של A. עכשיו, עכשיו זה חשבון בסיסי. נכפיל את שני האגפים בערך המוחלט של A. מקבלים את היתל של A ל B. הצד הזה, הרכיב של A בכיוון של B, שווה כשמכפילים את שני אגפים בערך המוחלט של a שווה לערך המוחלט של a כפול קוסינוס תטא וזה בדיוק מה שיש לנו כאן למעלה, של המכפלה הסקלארית זאת דרך אחת להסתכל על המכפלה הסקלארית ניתן להחליף את החלק הזה בהיטל של a על b זה בדיוק זה כפול הערך המוחלט של b זה מעניין במכפלה הסקלארית לוקחים את אחד הווקטורים, מסתכלים על הערך המוחלט של הרכיב הווקטור שבכיוון של הווקטור השני, ומכפילים אותו בערך המוחלט של הווקטור השני. איפה זה עוזר לנו? תחשבו על זה, תחשבו על מושג עבודה, כמו ללמדנו כפול דרך. אבל זה לא כל כוח כפול הדרך, זה רכיב הכוח שבאותו כיוון כמו הדרך. כדאי שתסתכלו על רשימת הסרטונים בפיזיקה, אם אתם רואים את זה מתוך שיעורי המתמטיקה. נגיד שיש לנו גוף שמשקלו עשרה ניוטון. הוא מונח על קרח, כך שאין לנו חיכוך. אנחנו לא צריכים להתעסק עם חיכוך. נגיד שאני מושך אותו, זה נגיד שגודל וקטור הכוח הוא 100 ניוטון. אני נמצא מספרים על הדרך. 100 ניוטון. נגיד שהגוף נא ימינה, כך שבקטור, הדרך מקביל לקרקע 10 מטר. הזווית ביניהן היא 60 מעלות. שזה אותו דבר כמו פאי חלקי 3. שויים מעלות. נראה לי שזה יותר פשוט. זה 60 מעלות. המרחק הזה כאן הוא 10 מטר. כשאני מושך בחבל הזה, של 60 מעלות, וכוח של 100 ניוטון, ומזיז את הגוף ימין על של 10 מטר, כמה עבודה אני עושה? עבודה היא כוח כפול דרך, אך לא כל הכוח, הערך המוחלט של רכיב הכוח וכיוון הדרך. מהו ערך המוחלט של רכיב הכוח וכיוון של הדרך? זה הרכיב האופקי של וקטור הכוח, נכון? זה 100 ניוטון כפול קוסינוס של 60 מעלות. זה אומר לנו כמה מתוך 100 ניוטון האלה הולך ימינה. דרך אחרת תסתכל על זה אם זה וקטור הכוח, וזה כאן למטה, ווקטור הדרך, אפשר להגיד שהעבודה המבוצעת שווה למכפלה הסקלרית של וקטור הכוח עם וקטור הדרך. המכפלה הסקלרית של הכוח עם הדרך וזה שווה לערך המוחלט של וקטור הכוח שהוא 100 נьютון כפול לערך המוחלט של וקטור הדרך שהוא 10 מטר כפול קוסינוס. אז הוויץ'ה שווה קוסינוס של 60 מעלות. זה שווה ל- 1000 newton-m מה זה COS60? זה השורש הריבועי של 3 חלקי 2 אם אני זוכר נכון, זה השורש הריבועי של 3 חלקי 2 כפול השורש הריבועי של 3 חלקי 2 1000 לחלק ל-2 זה 500 וזה 500 כפול השורש הריבועי 3 של זה בערך 700, אני מנחש, יכול להיות שזה בערך 800, אני לא בטוח. הדבר החשוב הוא שהבנתם במה מועילה המכפלה הסקלרית. היא מיוסמת במושג עבודה. היא מחשבת איזה רכיב של אחד הוקטורים הולך בכיוון של הוקטור רשמי. אפשר להסתכל זה בדרך נוספת, אפשר להגיד שזה ערך המוחלט של A כפול B קוסינוס תטא. זה חוקי בהחלט. מה זה B קוסינוס תטא? הם יכולים לעשות זה קוסינוס תטא, זה כמה מערך של B הולך בכיוון של A, לא משנה מהו הסדר. כשמחשבים מכפלה וקטורית, משנה אם זה A כפול B או B כפול A, אבל במכפלה הצטלהי, הסדר אינו משנה. אם כן, B קוסינוס תטא הוא של וקטור B, הכיוון של A. אם נצייר כאן קו מונח, B קוסינוס תטא יהיה הוקטור הזה, זה b קוסינוס תטא. הערך המוחלט של B כפול קוסינוס תטא. אפשר להסתכל על הארכיב של B כיוון של A, ולהכפיל את שני הארכים המוחלטים. או שאפשר להסתכל על הארכיב של A לכיוון של B ולהכפיל את שני הארכים המוחלטים. זה זמן טוב לבדוק אם הבנתם את ההבדלת במכפלה סקלרית במכפלה וקטורית. התוסעה של המכפלה סקלרית היא מספר. מכפלים שני וקטורים מקבלים מספר, התוצאה היא גודל סכלל. למה זה מעניין? היא לנו בכמה שני הווקטורים האלה מחזקים אחד את השני. כי מדברים על כך שלוקחים את של הערכים המוחלטים שלהם, הולכים באותו כיוון ומכפילים אותם. מכפלה הווקטורית היא כמעט ההפך מזה. לוקחים את הרכיבים המהונחים, נכון? כאן היה לנו סינוס טטה, נכון? אני לא רוצה לעשות בלגן בצירו הזה, אני אעשה סרטון נוסף על ההבדלים ביניהם. במכפלה הווקטורית, מכפילים את הערכים המוחלטים של הווקטורים המאונחים זה לזה. הם לא הולכים באותו כיוון. הם אורטוגונליים אחד ביחס השני, על כן צריך לבחור כיוון, כי לא מדברים על אותו הכיוון שאליו הם מכוונים. בתוצאה בוחרים כיוון שהוא מאונח לשני הווקטורים. זאת הסיבה שבגללה, הסדר משנה ומכילים את כלל יד יני, כי מדובר על שני ווקטורים שהם מאונחים לבקטורים המקוריים בשלושה מי� הזמן של נגמר, המשיך את הדיון הזה בסרטון הבא. לתקווה, לא לב על אני אשווה ואבדיל בין המכפלה הווקטורית ומכפלה בסרטון הבא.